Dari dulu aku rasa Selalu ku kerja dengan masa Tak buru tapi aku ikut fasa Tak lupa dengan orang punya jasa Bukan aku tak percaya Sedangkan aku jatuhkan pula Tiada so Macam mana aku nak percaya Jangan nanti ku naiki benangan Fuck the bullshit, tapi lu kageng ya. Yeah. Fuck the rich guy, our life and same ya. Yeah. Cakap family, tapi tar dekeng. Huh? Macam werewolf, tapi tar feng. Huh? Aku hustle untuk diri sendiri. Agar masa depan kais pagi makan pagi. Masih lagi gugur, walau benar berdiri. Kenapa nak sebo macam life aku ni kau bagi? Darah macam cakap sin industri. Dah mati, yeah. janji berduit, dah boleh happy go lagi <skrisa> Yang ada talent dituduh, semua dibeli Lain pula kerasumbang, terus dipuji Grinding every day, hoping get that cash Warnamama proud, trying to get it fast I'm Trying to make diamond, one day I can flex Dekat aku punya mansion, buang semua checks yeah. Aku <gul> nak buat nama aku terkenal homie tak kisah pasal fame, everything yang boleh buat aku berdiri Cooking in the stove walau beza resepi Siang betul kan malam, hanya seorang diri Masih lagi bernafas, syukur Alhamdulillah Asal every day ada orang nampak Nak merasa fans, panggil my name Nombor satu atas puncah dalam ya yeah. Dari dulu aku rasa Selalu ku kerja dengan masa tak lupa dengan orang punya jasa, bukan aku tak percaya, sedangkan aku jatuh kapula tiada so, macam mana aku nak percaya? Jangan nanti.